حاجات واماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل والفرد في حبنا للاهل انو في نفسنا لو تلقاه الأهلي في دم اللي يحب